Сергій – Переселенецький селівки Отримає допомогу вже вдруге. «Живу, як живу. Ну. Як виходить, свого житла немає, а хочеться додому. А вертатися – нема куди». Також сьогодні гум допомогу отримує переселенка Марія. «Я е, жила в Молдаві, я сама молдаванка. Е, мені було 17 років, коли я приїхала на Україну. От. Моя родна земля – Україна, і я тільки тут до останнього дня. Продуктові пакунки вагою близько 12,5 кілограмів надали волонтери з гуманітарного штабу ДОВ. Староста села Кіслівки Іван Волько говорить, сьогодні допомогу отримують близько 400 людей. Туда входить рис, макарони, мука, сахарок, олійка, літер олії, 8 м'ясних та консерва там є з бобових. Також ми кожну тиждень їздимо в село. В селу залишилася певна кількість людей, там до 30 чоловік. Зараз тож, сьогодні теж повезли хліб туди. І стараємося так, щоб людям хліба було не одна хлібиночка, там, а три-чотири, щоб їм хватило одна цю... Проможиток того часу, поки ми ще до їх, до їх доїдемо. Обов'язково водичку набираємо, тому що там води в нас немає. Наступна видача продуктових наборів, переданих адміністрацією та райдержадміністрацією, буде організована для внутрішньо переміщених осіб з білозірки. Також налагоджується співпраця з новими міжнародними донорами, зокрема з організацією Solidarities International. Зараз волонтери шукають нові організації і небайдужих людей, які готові допомогти. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.